أستطيع أن أقول بأن الكثير من بائع الذهب والنساء اللائي اللاتي يشترين الذهب ويقعون في الربا، وذلك مثل البدل، يعني ذهب بذهب، وعندما يبقى لصاحب المحل بعض الفلوس، فيرضى بأن يصبر على الشخص بموجب المعرفة بينهما، ولقد سألنا كثيرا من النساء عن البدل، فيقولون نعم نبدل دائما ولا نعلم عن ربا شيء. <تصفيق> المعاصي تقع بين الناس، تقع في الرباء تقع معاصي الرباء ومعاصي غير الربا. كلها تقع لكن المهم العلاج لهذه المعاصي بالحدود الشرعيه والمواعظ والتذكير والنصائح. لأن المعاصي تقع فالربا يقع من النساء ومن الرجال مع مع ومع غير الصاغه فلا يجوز السكوت عنهم من علم انه يقع من المعاصي يرفض ويوجه خير من يشتري من الصاغه قلائد او اشوراء او غير ذلك لا لابد ان يشتريها مال يدم بها. في الاسره قلائد خواتم يشتريها بالنقد يشتريها بنقد او بنوع اخر غير النقد يعني مثل مثلا قلاده من الذهب او من الفضه او خاتم من الذهب او اسوا من الذهب او غير ذلك يشتريها غير النقود يشتريها مثلا بطعام يشتريها بملابس يشتريها بقهوه بسكر الى اجل ما في ما ذلك لكن بالنقود لا بد ان نبيع بذهب لا بد نبيع اذا باع أعضاء خواتم مستعمله او أشياء مستعمله بشيء جديد لو وجود فيها بيد بثمن وإلا فلتشتري منه جديد بثمن مستقل وتدع عليه الصمت بثمن مستقل اما ان تعطي هذا بهذا وزياده ما يجوز هذا ربع بهذا الجديد بهذا الصنف وزياده جنيه ما يجوز فلا بد تشتري جديده بثمن مستقل يدا بيدك من النقود من الورق وان كان هذه النقود بخير لأجل بطعام الى في ملابس إلى أجل لا بات مو مبريبا إذا باع الزهب بخيل أو قهوة أو ملابس أو قام آخر أو شرع أخر غير النقود، فلا بات إلى أجل المعلوم أما بين فلا لا أود يدن بيد فإن كان ذهب يدن بيدن لا أوده مثل رجل سواء بسواء وزن بوزن يدن بيد لا تفرقات وهاكذا تطلق فإن باع ثقوة بفوق الذهب لا لا كان يدن بيد احترام منها احترام الصالح حسناك من الذهب يد ثم يقول رحوة وبعدين تجيب لا لا يستطيع لا بجدًا بيئة وإذا فعلت المرأة والرجل يلقى ويبين أن هذا منكر وعلى الهيئة والحسن أن تقوم في هذا الأمر وأن تنكر على من فعل هذا السيء ومن الذي يعاقب بالأدب والسجن والسجل إذا لن ينسجل عما حرّر الله عليه